Медиків Бордянська, які отримали паспорти РФ, окупанти примушують ставати на військовий облік. У разі відмови погрожують втратою робочого місця, повідомлено на фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ Не всі далеко працівники медичної сфери отримали паспорти, то просто в режимі 24 на 7 постійно намагаються змушувати людей отримувати ці паспорти. Натякаючи всіма способами, залякаючи тим, що будуть зменшення заробітної платні, залякаючи тим, що буде складніше там працевлаштуватися або продовжувати роботу, або зайняти якусь там іншу так звану посаду. Нині ж, за словами Віктора Додукалова, всі милищні заклади міста використовують для потреб російських військових. Інфраструктура, яка більш-менш підходить для надання е, таких послуг, медичних послуг, вона використовується е, окупантами як шпиталі, або там, якісь е, реабілітаційні центри, або ще щось подібне. І там, е, відповідно, на них працюють медичні працівники, е, звичайні, цивільні, тобто ті, які залишилися в окупації, які вже паспортизовані. Крім того, за словами Віктора Додукалова, в Бордянську залишається складною ситуація з водопостачанням. Від сьогодні подаватимуть воду у місті за графіком. Тиск в водогоні спав до такої відмітки, що водопостачання стало неможливим, і відповідно з'явився графік. До цього кілька разів на тиждень окупанти постійно інформували про підключення водопостачання в певних районах міста. То в одному, то в іншому. Тобто проблема з'явилася далеко на сьогодні. Вона з'явилася практично з початку окупації.